На території архекатедрального собору півсотні тернополян зібралися для проведення великодніх гаївок. Яна Ратушна каже, вдруге беру участь у традиційних хороводах. Зібрали гаївки. Мені Може бути вербова дощечка. Там хлопці стоять по фарах, триваються за руку, а дівчата розбиваються від таких, таких мостів. Великодні гаївки організувала керівниця хору архікатедрального собору Оксана Гребеняк. Вона розповідає у Тернополі традицію гаївок біля церков відродило культурно-просвітницьке товариство Вертеп. Традиція водити гаївки прийшла у наш час дуже давніх давніх часів, ще з до християнських часів, коли люди. Е Водили такі хороводи на прославу там, сонця, землі і так далі. От, але з приходом християнства на українській землі люди, увірувавши в Ісуса Христа, вони залишили е, такі традиції свої, які були під'єднані до християнських традицій. І вони несуть у собі дуже гарний зміст, водячи ці гаївки, співаючи пісень, ми тим славим Воскреслого Христа сьогодні, бо пише псалмоспівець, що прославляйте його на бубнах і на гуслях. І танком Оксана Грабеняк каже: гаївки, які сьогодні виконували притаманні Тернопільщині, перед тим члени товариства Вертеп їх спеціально записали під час фольклорних експедицій у села області.